אני רן על דמה, ‫בנם של זאבה ואברהם על דמה, ‫שביתנו היה בית מיוחד. אני חושב שהוא יכול לעבוד דגם של עשיית ציונות. ‫אבא הגיע, לארץ ישראל ב-1906, בעקבות הרצאות של דוב בר בורחוב, באוניברסיטת אודסה. כשהוא הגיע לארץ, הוא מיד התארה בחברה האסראלית. ו נידני יוטם לאסיה בין שבות ו6 שהיה קבור בין מקומי אבמאי עברית ב יפו אבמאי עברי זואו תיאטרון היהודי. ‫הראשון שהוא קם פה, בתל אביב, ‫זאת אומרת, זה היה ביפה. ‫והוא גם הציג שם ‫בשם ברזל אבן. ‫שמו היה אייזנשטיין. ‫התרגום של אייזנשטיין ‫זה ברזל אבן. ‫ב-1907, פגש אותו ברחוב ביפו דוקטור בוגצוב שהיה בן אלא כתבנסטה העברית ביפו ואמר לו "נישמעתי שאתה למדת באקדמיה בודסה סי יושב אני מזמין אותך ללמד את הדברים האלה בדמוקרטיה על דברית של הוקמה ביפו. את הגימנסיה שיבורית תקים דוקטור מתמן כויט. וותחיל לעבוד בגימנסיה עברית. ו עיה ‫האנשים מרכזים בגימנסיה. זה ציור שלו, פורטרט עצמי שלו? ‫לא שלו, של ליטבינוסקי ציור okay. היה בעל לב הביתה ‫להתארח, ליכול לפעמים, ‫וישב כמו שהוא היה יושב ‫במסיבות ‫פסנתר, אני עוד לא היה פסנתר, ‫זה היה פוס-הרמוניום. <קפק> זה... ‫היו מנפחים ברגל, ברבליים, ‫וזה היה יותר כמו אורגן אצלי. ‫וכך הוא התחיל את חייו ביפו, ב... ב... ב-1909 הוקמה תל אביב ואז בנו את הגימנציה העיוורית ארץ אלילה והם עברו לעבוד בגימנציה. ב-1909 יצאו מורי הגימנציה בקיץ, להשתלמות פדגוגית בשוויץ. בתום ההשתלמות ניגש אל אייזלשטיין, דוקטור בוגרשוב, ואמר לו שהצבא המשרי מחר לנו כמה רובים? לא שוויצרי? אה. הצבא השוויצרי. בטח. עמרו שהצבא שוויצרי מחר רובים ויש צורך אבי אותם לארץ. אים אותם מוחאן שאל אותו. אז הוא אמר כן. קבעו שלשה רובים מתוך בוגוטסו פרק אותם, וארז אותם בחבילה, וחזר עם החבילה לארץ ישראל. ביאפו בנמל, היה נהוג, שבמקודם עולים, יעודים מהעונייה, האנשים ועולים לעוז, ולמחרת רק מקבלים את החבילות. ‫ואייזנשטיין ניגש לחיים בורך. ‫חיים בורך היה בעל המלון ‫בנמל יפקו. ‫כשהסידור היה שהוא היה מקבל את כל אלה שבאו בעוניות ‫ומקבל אותם בצעד אדם, ‫אריסטיון בהריץ. ‫הוא ניגש אל חיים בורח ואמר לו, ‫חיים בורח, מחר תבוא חבילה בשבילי. ‫אל תתווכח עם הסבל אל בקשיף, אל טיפ. Mm -hmm. ‫כמה שירצה אתן לו. אבל למחרת כשהסבל בא ‫והביא את החבילה, ‫הוא אמר לי, חיים בורח, ‫אני רוצה בשושה בישקיק, בישקיק הקה. הכי זה פתרון. בויחו כי איחו, וכאשר בהליחתים בין, זרקו את החבילה עלו, וההבילה יתפכה, ויראו את הרובים. חיים בורח ידע שרובים שם? לא. מיוד קורן מישדרותו כי? ‫והם שאלו של מי זה, ‫אז הוא אמר של אייג'נשטיין. ‫מורה בגימנסיה. הם ניקשו לגימנסיה, לקחו את אייג'נשטיין, ‫ורצו להכניס אותו ‫לכלה הטורקי. ‫אייג'נשטיין אמר לה, ‫אם אני, ננצ'ינטור רוסי, מבקש להביא ‫את הקונסולה רוסי. ‫הביאו את הקונסולה רוסי, וזה אמר, אני לוקח אותו ‫לכלב בירושלים, ‫במגרש הרוסים שם, ‫הוא יעצק לי בכלב ואני אחראי עליו. ‫הוא ישב בכלב, ‫מצל הקום של הרוסי, חודשים, ‫ויום יום כתב יומן על המצרכת. ‫כשהגיע היום מועל המשפט, ‫הוא אמר שהוא אינו מבין ‫אף שפה אחרת אלא עברית. ‫ואז נאלצו לזכור, מתרגם, ‫שתרגם את כל המשפט ‫מתורקית לעברית ומעברית לתורקית. ‫במשפט הוא זוכה, ‫מפני ש... ‫שיתרו כך שזרובים הוא לא הביא ‫לשימוש, אלא למסחר. ‫היה כתוב בעיתון של אליעזר בן יהודה. ‫המשפט הראשון, ‫משפט הנשק הראשון בארץ ישראל, ‫והמשפט הראשון בעברית ‫בארץ ישראל. ‫בכל ב-1915, כשהטורקים הודיעו mm -hmm. ‫והיישוב נכנס לזיכרון, mm -hmm. כמה בחורים ובחרות ‫את חברת אז. ‫זאת הייתה חבורה, להקה כזאת. שעברה ממקום למקום, מיישוב לאישוב, ושמחה את האנשים. והוציא אותם מתוך הדיקה עוד הזה, המילה, אבל... ב טראסק ולשמוע. אבל בעידית, בעצם. וזה היה חבר'ה טראסק, והששמה שלהם יום אתמול כבר עבר, ‫עוד יום אחר, ‫ומהיום רק קצת נשאר, ‫הלא דאגיו הצער. ‫ב-18 היה ביגר ועד עצירי בארץ, mm -hmm. ו... למנות ‫אייזינשטיין לקצין הראשון ‫במשטר תל אביב. ‫ואז אמר, ‫אם קצין במשטרה עברית, ‫צריך שם עברי. ‫ומכיוון שהוא שמח, לקרוא לא לבכות. ומאז הוא נקרא ‫-1918. Mm -hmm. ו... ‫ב-1920 הוא השתתף ‫בהקמת יורגון ההגנה ‫שהמפקד הראשון של הירגון ‫היה איש שכונת בו, יוסף איך. הק actually studied at my school in the gymnasium. He was tall, strong, whatever that. And his father was a teacher. That's why he was like that. In ‫שכונת פועלים. ‫שכונת פועלים צמוד ‫להיעור תל אביב. ‫כשהם ימשיכו לעבוד בתל אביב, ‫ויבואו לשכונה לכל משפחה ‫יהיה משק עזר, ‫רפת קצנה, לול, ‫גינות ירק, הצעי דבאלף 1922 שלושה ששים, אקימו ברור שאיזו או על על דמה, היא ומכיוון שהוא היה בן מקימי ההגנה, ואז התחיל להתאסף נשק, וצריך היה להחסם אותו באיזשהו מקום, הם החליטו שהמקום הטוב ביותר הפועלים שהוקמה. ‫ואם בשכונת הפועלים, ‫אז אצל אלדמה, ‫שהוא גם אחד מבקדי ההגנה. ‫וגם יש איתו קשר מתמיד. ‫ואז חפרו מתחת לצריפו של אלדמה, בור גדול, ‫ויצקו חדר שלושה על שלושה מטר, ‫וזה היה מחסן הנשק ‫הריזון המרכזי ‫של ההגנה בארץ ישראל. ‫הבריטים יצאו לחפש ביתר סעט ‫מחסני נשק של ההגנה. ‫ואז החליטו להתום ‫את הסליג. ‫אבל צריך היה את הנשק. ‫אז קנו לי לבר מצווה במתנה שווח, ‫ויונים יפות, ‫וכל ילדי השכונה כינו בי. ‫וכששאלתי את אוריי, מי נתן לי מתנה כזאת יפה, ‫הם אמרו, החבר'ה. ‫כשהם אמרו לי, החבר'ה, ‫אני כבר ידעתי מי הם החבר'ה. ‫מפני שבמהורעות 36-39, ‫פעמים רבות היו ישנים אצלנו בבית קבוצה, של בחורים שהיخلו לaset ל Fiat צרחים אם זקוקים יזקוקים להזרה ב ב יתנaggedות לא לא היו מקבלים את הנשק במחסן, בסליג, ויוצאים לפעילות. ואז כשאמרו לי ההורים אני הבנתי כבר. השווח עמד על צינור, והצינור הייתה ארובת אוויר. האוויר היה נשאב על ידי הרובת ‫ובצד השני של השירית, ‫העמידו ברז של שני צול, ‫לקאילו להשקיית הציפורי, ‫מה אם אף פעם לא יצאו מהברז? ‫אבל האוויר היה נכנס דרך הברז, אחי שנה שנתיים כשני הייתי בן 10 וה שמתי לב שיש יהודי שבא לי מולטים קורות יום יום ותמיד כשאו בא אבא אומר לי לאחי אתם תיכנסו הביתה לאחי שיור ‫וברור שאנחנו היינו מרושמאים מאוד ‫ומיד נכנסנו הביתה. ‫פעם האיש הזה בא, ‫ואבא לא היה בבית, ‫ואני רואה אותו יוצא מהבית, ‫נכנס לבחסן שהיה על יד הבית, ‫המחסן זה היה שבו אבא גר ‫מקותם. ‫והייתי סקרן מאוד ‫ורשתי לראות מה הוא עושה במחסן. ‫ואני רואה אותו מזיז ‫את האופנה של אבא, קצת הצידה. שתי מרצפות כי מוהלים במצורחות, מרים יחסית כבד מברזל, סמוך to בצד, ונהלמ בתוך האדמה. וכאח גיליתה? ואני זה אני ראיתי. וכאח גיליתה באצמ התשע? כן. שעה בחצר, הביתה, שיפאתי לו מהי. ‫והוא אמר לי, ‫מה עכשיו אתה שומע רסות? ‫אבא, כשהקימו את שכונת בוחב, ‫הוא הודיע לוועד, לוועד השכונה, ‫שהוא בינתיים ו... אנחנו חוזרים אחורה. ‫כן, זה היה באלף שם ב-22, את הבית לציבור, ‫ובבית הזה, כבית תרבות, ‫היו כל המפגשים, ‫כל הסמכות. ‫אנחנו כילדים, ‫ביום שישי, בערב, היינו... ‫מתי בנה את הבית? ‫-1922, אוקיי. ‫עם הקמת השבועה. היה אחד הבתים הראשונים. ‫רגע, אנחנו... ‫-אחר כך, אוקיי okay. פזאיא בית מיוחד קורא פטים היו אחרים ו באErst שמות 30 ההנפש ש... הישוב במשכונת גוחוז וברשיבה קורה לא יכולים לראות את הצבורות כי כוונת שאפוריתי מכילו על היישוב היהודי ולא יחלו לצאת מהבית אז הוא החית ‫כי על מנת להביא ‫את ההצגות אליו, ‫הוא במה, במה, תיאטרון. ‫והתיאטרות יבואו ‫הנה להצילות. ‫ואז במעמד, בקספור, בנה במה, ו אה בתא דרות באו והנעלת אבימה האור והמתתי קורנליזא מארי בתסמורות מידי פאלה יובו פאונט ואנחנו הילדים היינו ישנים מעור לקיר פוש איינו רואים מארחה ישונה. נאמר לנו להגיד לדימה תזכני גברה. כח, היה בית מרכז תרבות וגם מרבצת אגנה. את הטרומפול על ארץ ישראל. האויל, הקמצן. אוקיי. סדר מיציון, מיציון, כן. חלצה על דמם, שפונת בורחוב. ביום השלישי, ברביי לרבויי, 39. ותשע. חלטilde שיתמיד, ישנן שבעים נערים או בachelים ‫או גם יותר מבואויים. ‫אלינו הביתה. ‫ונכנסים אחד אחד לבית. Mm -hmm. ‫אבא מטפל באורולוגים ‫שהיה תלוי בבית. ‫החלפתי לראות ‫מה הוא מחפש באורולוגים. ‫ואז חיפשתי פתאום נפתח פתח פרולוגים. כשאיכנסתי ידי, מצאתי שם את העדך הזה. ‫בספר התנ'ך, ‫נשבעו חברי אבנה אצלנו בבית. ‫האקדח הזה היה האקדח של אמא. שיהי תארץ את הפורלה או השמירה אז בזאת הרבנות היו מסתירות לימים שאני נחנא מסתיר אגנה נשבנו קבאר על הפרב. וואו. ירדך הפראבלום של אבא. כמו שכתוב בשיר של חיים חפר, הן קבלו בחזה פראבלום וחמרים לישאת יש אח קיום מחשפים יש כאלו שבכוסי נכנס מאין <laughs> אלה היו הבחורות האם ניקש אני נחסה לגנה בן אלבאיס דעה בופם קבוע ‫מסיימים את בית ספר היסודי, 14, מצרפים להגנה. ‫ואז אני קיבלתי... 14 קיבלת על <מח> כן ‫זה רק מפני שאצלנו ‫זה היה יקדח שקיבלתי. ‫נגענו אותי. ‫זהו. היו אצלנו בבית ‫הצגות ונשפים, ‫ותביד היה שמח. ‫וגם אקדחים. ‫גם אקדחים.